banda waturak semet somigunena diva waturak se tudu tudu randana samindu උදාල්ලහිරු සේ ලොව සනස වෙන තරුියනක් සේ සිත පහද වන උදාල්ලහිරු සේ ලොව සනස වෙන තරුියනක් සේ සිත පහද වෙන සමිඳුනිි පොබවේවා පහ තන්දවතුරක් සේ මෙත් සොමිගුණේනා දිව මතුරක් සේ සුඩ සුඩ රඳනා සමීඳුනි ඔබ වේවා හදවිල් ජලේ මල් සුවඳක් සේ සුළඟට vadina මව් අදණක් සේ සෙනෙහස ගලනා මල් සුවඳක් සේ සුළඟට vadina මව් සේ සෙනෙහස ගලනා සමීඳුනි ඔබ මේ බව theatrical සඳ වතුරක් ammadෙනා ව෌ූා හොනා �ස advantages Danke තයා හොන пож Desde Nude гар් වන, darfest ග්නු හිමද ි෾ා